Salutare tuturor. În videoul acesta dorim să vă demonstrăm cum puteți să modificați codul PIN, parola, e-mailul sau numărul de telefon din contul BPay. Și la fel o să vă demonstrez cum să resetați parola cu ajutorul e-mail-ului din contul BPAY. Eu mă numesc Cristian și fac parte din serviciul SUPORT al companiei BPay. Pentru a modifica datele din contul BPay, trebuie mai întâi să ne logăm. După ce intrăm în cabinetul nostru personal, putem observa în stânga setările contului BePay. Pentru a modifica codul PIN, alegem opțiunea Modifică codul PIN. Acum putem indica un cod PIN nou din 6 cifre. După care mai jos, trebuie să introducem parola de la contul nostru BePay, ca să confirmăm modificarea codului PIN. De asemenea, trebuie să aveți în vedere că codul PIN poate fi schimbat numai de 3 ori pe lună. La final, vom primi pe numărul nostru de telefon mobil un mesaj cu un cod de unică folosință, codul OTP, pentru ca să confirmăm noul cod PIN. După ce am introdus codul OTP, PIN-ul nostru, nou, este activat cu succes și îl putem deja folosi. Dacă dorim să modificăm numărul de telefon din codul Bipay, pe altul trebuie să avem în primul rând acces la codul PIN, care este în cont. În caz că nu avem acces la codul PIN și nici la numărul de telefon, pentru a-l putea schimba, trebuie să luăm legătura cu serviciul SUPORT, ca ei să ne ajute în modificarea datelor necesare. Acum că avem codul PIN, singurul lucru care trebuie să-l facem e să intrăm în schimbă numărul de telefon și trebuie să indicăm numărul nou care dorim să fie în contul BIPAY. La următorul pas, trebuie să indicăm codul nostru PIN pentru a confirma modificarea numărului. și la final putem observa că numărul nostru a fost modificat cu succes. Pentru modificarea parolei, alegem opțiunea Schimbarea parolei și trebuie să introducem parola curentă și de două ori parola nouă care dorim să fie în contul Bipai. Parola trebuie să fie numai mică de 8 simboluri și să conțină o literă mare și un număr. La urmă, trebuie să introducem codul CAPTCHA de mai jos și să accesăm butonul Schimbă parola. Pentru a modifica e ul nostru, la fel accesăm opțiunea Modifică e-mail și introducem adresa noastră nouă. După care introducem codul PIN pentru confirmarea modificărilor. Pe e-mail pe care l-am indicat, că dorim să fie activ, în contul nostru PayPal vom primi un mesaj cu un link care trebuie să-l urmăm pentru activarea acesteia. Dacă am făcut totul corect, la urmă vom observa că e mail a fost modificat cu succes. Și în ultimul caz, când am uitat parola de la contul BPay, mereu avem posibilitatea să o resetăm cu ajutorul e mail din contul nostru. Pentru a reseta parola cu ajutorul e mail trebuie pe pagina de logare să alegem opțiunea Ați uitat parola. După care indicăm e-mail-ul care acum este activ în contul nostru BPay. Pe e-mail vom primi un mesaj în care va fi un link. Accesăm linkul după care trebuie să indicăm o parolă nouă pentru contul nostru BPAY. Indicăm și codul capture din imagine. Acum la final ne logăm în contul nostru BPAY cu parola nouă. La microfon a fost Cristian și ne auzim în următoarele videouri.